اللهم لا تشمت أعدائي بدائي واجعل القرآن العظيم دوائي وشفائي أنت ثقتي ورجائي واجعل حسن ظني بك شفائي اللهم ثبت على عقلي وديني وبك يا رب ثبت لي يقيني وارزقني رزقا حلالا يكفيني اللهم اني اعوذ بك من شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيه بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك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 ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من هو كل يوم في امر جديد اخرجني من حلق الضيق الى اوسع الطريق بك ادفع ما لا اطيق فلا حول ولا قوه لي الا بك انت سندي ومعيني اسالك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس ورحمتك التي شفيت بها ايوب أن تكتب لي راحة لا شقاء بعدها وقناعة لا طمع بعدها وصحة لا مرض بعدها وأرن الحق حقا وارزقني اتباعه وأرن الباطل باطل واجنبني اتباعه اللهم لا لي هما ولا حزنا ولا ضيقا ولا سقما إلا فرجته وان اصبحت بحزن فامسيني بفرح وان نمت على ضيق فايقظني على فرج وان كنت بحاجه فلا تكلني لاحد الا سواك وان تحفظني لمن يحبني وتحفظ لي احبتي اللهم انك لا تحمل نفسا فوق طاقتها فلا تحملني من قرب الحياه ما لا طاقه لي به وباعد بيني وبين مصائب الدنيا وتقلب حوادثها كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا اللهم يا من لا تضيع لديه ودائع اللهم ان لنا احبة فارقونا ولا نعلم متى اللقاء بهم، اللهم انس وحدتهم، وامر ظلمتهم، اللهم انزل في قبورهم الضياء، اللهم جازهم بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، واسقهم من يد الحبيب محمدا شربة لا يظمأوا ابدا بعدها يا رب العالمين. اللهم أكبر قسر قلوبنا على فراقهم ولا تجعل آخر عهدنا بهم في الدنيا وابني لنا ولهم بيوتا في الجنة واجعل ملتقانا بهم بفضلك وعفوك ورضاك لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وصلى اللهم على محمد وآل محمد وسلم يا رب تسليما كثيرا آمين آمين يا رب العالمين